В обласному центрі попрощалися із двома захисниками, котрі загинули під час виконання бойових завдань. Рятувала українських воїнів. Півроку медсестра з Хмельницького працювала в складі реанімаційної бригади на Донеччині. Про що мріє нині? Мобілізувалась заради помсти. Історія матері, яка пішла до війська після загибелі сина.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 Амінь. Алілуя, алілуя, Слава тобі, Боже. Інший герой 24-річний Василь Ільєв загинув у бою на Донецькому напрямку. Каже військовослужбовець із позиним Джемі. Називає Ільєва одним із кращих командирів зводу. Перший наш штурм, коли був він в око прилітає граната, він накриває одного хлопця собою і, в принципі, таким чином, якби врятував його і своє життя. Ніколи не боявся витягнути пораненого. В нього залишилися батьки і старша сестра, наречена. От хотів виїжджати вже одружуватись. Постійно підтримував з ними зв'язок, дзвонив. Обох воїнів поховали на Алеї Слави. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільні новини, Хмельницький. З плакатами та прапорами в руках хмельничани вийшли на 39-ту безстрокову акцію «Поверніть героїв додому» і пройшли мирною ходою вулицею Проскурівською. Як розповіла Суспільному, одна з її учасниць Надія Годованюк, так вони хочуть наблизити визволення українців, які перебувають у російському полоні, та підтримати тих, хто чекає їх вдома. За словами Надії, вперше на акцію в обласному центрі містяни вийшли 19 серпня минулого року. Наступну заплановано на 19 травня. Героїв готові! героїв Наталія Капиця, медсестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької міської дитячої лікарні, чергує біля пацієнта. Каже, немовля перебуває на апараті штучної вентиляції легенів і потребує цілодобового нагляду. Погодувала його, у нас прийшов час як годування. Поміряли тиск, ну і параметри поміряли. Медичною сестрою цього відділення Наталія Капиця стала понад 20 років тому після закінчення навчання, говорить виконувачка обов'язків завідуючої відділення Інна Стефюк. Вона не вибрала легких шляхів, вона прийшла сюди. Це таке важке відділення, тут треба мати не тільки навички, вміння, але бажання і людяність до цих дітей, бо якщо ми не маємо, то ми не маємо права тут працювати. Працювати в лікарні Наталія Капиця мріяла з маличком. Розповідає про випадок із дитинства який став вирішальним у виборі професії. Був момент, коли в нас топилася дитина, і приїхали медики, це все на очах було дитячих, і надавали допомогу, і дитину врятували. Ну, тобто це був переломний період для мене. У жовтні минулого року Наталія Капиця добровільно поїхала на Донеччину надавати допомогу українським військовим. Працювала, розповіла, в складі реанімаційної бригади. Заключалася робота в тому, евакуювати найважчих поранень, так як це був реанімобіль. Перевозити хлопців з важкими травмами – це тварко-абдомінальні травми, черепно-мозкові, ампутації. Ну, тобто, люди такі важкі досить були хлопці. Але слава Богу, за півроку, скільки ми возили, всіх довозили. Рідним, каже Наталія Капиця, не одразу зізналася, що їде на Донбас. Вони не знали, вони не знали куди я їду. Тобто, я спочатку сказала, що я їду на курси в Дніпро. Ось. А коли я вже приїхала на першу ротацію через три місяці, тоді я сказала, де я була і що це було. Ну, шок, звичайно, був. На роботі ж знали про рішення Наталії, говорить старша медсестра відділення Ольга Шиманська. На даний момент в мене ще в гарячих точках ще дві анестезістки. Наталя – третя. Я очікувала, що це буде. Знаючи Наталю і знаючи її любов до країни, і до ну, патріотичність, я знала, що це вона зробить. Через життєві обставини медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Капиця повернулася додому. Та каже, не виключає, що знову поїде рятувати українських воїнів. Стимул того, що ти вивез його, і він залишився живий. Ти доклав зусилля до, до, до того, що людина має шанс на життя. У Міжнародний день медичної сестри 12 травня Наталія Капиця говорить про найзаповітнішу мрію. Мрію про нашу перемогу і мрію, щоб наших хлопців чим побільше повернулися живих звідти. І, і щоб був мир в Україні, і щоб наших дітей було світле майбутнє. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Чи то 26-го, чи 7-го, я не пам'ятаю, лютого. Він в 6 годин ранку дзвонить, мама, я живий, мама, я живий. Мене те насторожило. В них на КПП в президентській бригаді напали, розстріляли хлопців. Він казав, що я цілу ніч у воді в підвалі лежав і відстрілювався.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 5 травня минулого року жінка все ж повернулася додому. Ярославу, аби заспокоїти, пояснила, що везе йому автівку і її необхідно розмитнити. Але уже за декілька днів, 11 травня, солдат Ярослав з позивним «Архангел» поповнив лави Небесного легіону. 11 травня він мені написав 10.26 – «Мамо, я тебе пізніше наберу, напишу, я буду міняти сцеплення. Ну, то не правда, він не міняв ніякого сцеплення. І в 11.45 я набираю, він відсутній. І так, і в нього часи 11.47 зупинились на руці. І я запиталася так, то було розстріл 11.47. Вони в Харкові, в Дергачівському районі, село Питомник.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 Червня вже була в частині. Чоловік він знав, що мене ні, ні, ніхто не зупини, і, і сини мене не зупиняли. Не зупиняли. Ніхто не зупиняв, у мене ніхто не зупинить. У пам'ять про полеглого сина Тетяна ініціювала перейменування вулиці на його честь у рідному селі. Ділиться найпершим, що зробить після перемоги. Якщо не буде вже окупантів нас, зразу ж вирушаю, де дитина загинула.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 І зараз ми, як сім'я загиблого, ми нікому не потрібні. Такі ж листи отримали й інші мешканці готелю. Наразі таких залишилося 53 родини зі ста, каже дружина військового Інна. Вона розповідає, переселятися їм з двома дітьми – нікуди. Військовий пенсіонер Павло Басюк показує платіжки за оренду та комунальні і каже, мешкає тут з 98-го року, за все платить щомісяця. За 20 років служби в академії житла не отримав і готель не залишить, попри регулярні рекомендації виселитися. Фактично кожен рік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 як і порушення громадського порядку, це куріння в заборонених місцях, зживання коголь на поля та перебування в стані алкогольних в громадських місцях. За словами інспектора, найбільше дивуються водії, коли їх нас доганяє велопатруль. Водії, які не вони знають, що вілопіше патруль не будуть доганяти автомобіль. А от велопатруль вони забуваються про про наше існування. І коли я вже бачу, не порушу не порушив, і ми бачимо, не порушили, ми наздоганяємо. І тоді їхнє здивування, коли велопатруль доганяє їх. Зупиняє. Перший велопатруль у Хмельницькому з'явився у 2015 році, говорить начальник управління патрульної поліції області Олег Роу. Минулого сезону каже, таких було три. Цього року удвічі більше. Ми зрозуміли, що цей вид патрулювання є дуже перспективним. Це є велика мобільність, то велосипед може проїхати практично всюди. На даний момент сьогодні у нас виїхали, як ви бачите, десять поліцейських – це п'ять повноцінних екіпажів патрульної поліції. Загалом обласний центр патрулюватиме шість велоекіпажів, тобто 12 поліцейських, каже Олег Роу. За словами хмельницького міського голови Олександра Семчишина, цього року з міського бюджету взяли 150 тисяч гривень на 10 нових велосипедів. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.